Hola, sóc Claire Boyan i us vull presentar El jove Lovecraft, un còmic que va néixer l'any 2004 aquí, a Internet. Els autors de les aventures d'aquest jove escriptor de terror són el guionista José Oliver i el dibuixant Bartolo Torres, un homenatge en Clau Guimó a Howard Phillips Lovecraft, el genial escriptor de Providence que ens va deixar joies tant els com els mites de Catxulú. La sèrie del jove Lovecraft va començar a Internet un bloc on encara es publica una tira setmanal. L'any 2005 va guanyar el Premi Balear Art Jove, el millor guió de còmic, i les tires van ser publicades a diverses revistes de gènere. La sèrie no va trigar gaire donar el salt al paper. L'any 2007, Diàbolo Ediciones va publicar la primera edició. Des d'aleshores, la bona acollida del públic ha fet possible l'aparició d'una edició especial en català i la publicació d'un segon i tercer volum. Aquells que llegeixin la sèrie per primera vegada descobriran el caràcter peculiar d'en Howie, el noi d'uns 11 anys a qui també diuen en un jove solitari a qui li agrada la màgia prohibida, que viu amb les seves tietes a Providence. També ens enganxarem a l'encant dels seus companys d'aventures. Començant per les sagues, coneixerem el Milo Homes d'en Vic Jou, el déu primigeni, Rame Noz, i el bon Jan del seu ull el Lovey Golem, i també a Glenn, el Goul, i a Valdemar, el gat zombi. Tanmateix, ens farem amics de la simpàtica Xuxi, una nena plena d'energia que arriba des de Detroit per destalotar la vida d'en Hobby. I també de Nichan, el jove norbec anticristià amb qui es veurà obligat a fer un intercanvi escolar. Al llarg de les tires també trobarem simpàtiques clocades d'ull cap al lector que ens faran patar de riure un munt d'homenatges literaris i musicals, com ara un recital de poesia on rivalitzaran Baudelaire, Rimbaud i Poe, o les versions particulars de Dràcula, Lía del Tresor, Hamlet, el Quixot, Moby Dick, o l'aparició estel·lar dels Misfits i fins i tot del Nick Cave. A més a més, gaudireu de la molt interessant galeria d'artistes convidats, una visió personal del jove Lovecraft de la mà Dani Cruz, Cels Pinyol, François Lagunet, Roger Ibáñez, Sergio Bleda o Meritxell Ribas, entre d'altres. El jove Novecraft ha estat traduït a l'anglès i al grec i ja va pel tercer volum. Li desitgem un llarg recorregut, repartint rialles literàries arreu del món. I recordeu que el podeu agafar a qualsevol biblioteca de la xarxa de biblioteques de Barcelona.